Boas estresadas somos Alberto Antía e volvemos un día máis que a nosa sección non se estrese Esta semana ímos a falar do ciclo da violencia de xénero. Quén o creou e en que consiste? Bueno, eh, primeramente, a persona que creou este ciclo foi a psicóloga e activista feminista Leonora Walker en 1979 que realizou un total de 1.500 entrevistas con mulleres maltratadas. Não se conta de que a violencia exercida contra as mulleres non tiña nin a mesma forma, nin a mesma intensidade, nin seguía unhos patróns, por iso considerou que era un ciclo. Este ciclo, ela, escribiu no todo no seu libro As mulleres agredidas, de 1979, que o denominou o ciclo do abuso actualmente coñecido ciclo da violencia de género. Pois ben, segundo esta psicóloga, hai tres fases neste ciclo. A fase de acumulación ou aumento de tensión, nesta fase comenzase a observar agresións verbais, como poden ser menosprecios, tanto en privado como en público, agresións psicológicas, como poden ser os silencios incómodos, e agresións físicas, moi leves, como tirar cousas ou pellizcar. O home aquí vai mostrando a súa ira e empeza con provocacións e a ter celos, ciumes en galego. Estos problemas fan que a muller evite estas situacións tratando de negociar. Busca que non amagóe. Son intentos por calmar a súa parella ante este tipo de situacións para ela non saír mal parada. Por exemplo, un exemplo desta pode ser que a parella se enfade porque un home a mira e eso que culpa ten ela. Eso son todo provocado polos ciumes que ten aí e pola súa inseguridade, o que un día chega a casa e a muller non lle tenía cena preparada á hora que el considera, pero el non ten que considerar unha hora e ademais, imaginade, vos ten máis, oh. esto, pouco a pouco, fai que o homem intente demostrar o poder que ten sobre ela, eh, botandolle a culpa de forma subliminal a ela con frases como Fago polo teu ben, ou se non te quixera, non te dicía. A muller, con este tipo de frases, comezas a sentir culpable da violencia que xe, que sinte, e ademais, xustifica É que lle mal no traballo, é que se atopa mal, é que tivo un mal día. Bueno, trata de quitarle ferro o corrido. Non foi para tanto, podía ser peor. A tensión vai xe a ao fogo lento hasta que pasamos a siguiente fase. A segunda fase é a desplosor molén violenta, na que o homem descarga to toda a súa ira sobre a muller. Nada máis dunha maneira incontrolable e con gran brutalidade generalmente. Aquí podense dar violencias de tales como os abusos sexuais, as ameazas, patadas, mordedelas, golpes e uso de objetos e de armas, sempre con intención de facer dano. Todo isto está motivado por un comportamento de castigo, xa que o maltratador considera inadecuado que é la quede con seus amigos, por exemplo, e despois bota a súa culpa e que ti me provo cachas e que se ti non fixeras esto e un non facía o outro fago polo teu ben a partir desta situación a moxer xa non sabe que facer e comeza un proceso de illamento de todo o seu círculo social e de negación da, da violencia que xa feron sobre ela intentando minimizar todo o ocorrido o medo evita que poña resistencia polo que seguirá así. En moitos casos, leva a situacións de non comunicación ou incluso ruptura. De feito, nas parellas máis novas, é moi usual que se deixen de seguir en redes sociales ou incluso se bloqueen. Por último, comeza a terceira fase, que é a fase de arrepentimento ou loa de mel. Na que o agresor xa descargou toda a ira, E comeza unha fase de paz na que él se siente culpable e falle regalos a moller, promete que non vai a pasar, en fin, é un mítico príncipe azul de Disney. Dixe o cólogo feminista eh, un perfil de Youtube que a compensación irá a acorde coa cagada que fixou o agresor. E aquí terminará a terceira fase. A partir de aquí reinicia seu patrón con un cambio que a primeira e a terceira fase cada vez Se irán facendo moito máis cortas ata que probablemente eh, a muller viva nunha fase continua de explosión violenta. Sin embargo, non sempre podemos falar dun ciclo da violencia de xénero pois Consuelo Barea fala de que non todas as mulleres maltratadas ou supervivientes pasan por este ciclo, sino que pasan por unha espiral. Non teñen que pasan primeiro por a flase de aumento da de tensión, despois a explosión violenta e loa de mel. Hay mulleres que simplemente viven unha espiral de aumento da violencia de xénero contínua. E bueno, espero que aprenderades moito co vídeo de hoxe. Se vos gostou, dadalle al like e suscribídevos.